Şirin yuxu vaxtı gəldi, 3-dən 5-ə. Götürürdü paçığı gözünə sürtdürdü. Su tapa bilmirdi axı. Bir-birimizdən söhbət eləməyə çalışırdı, sakit, sakit. Həm, həm şüyürsən, həm yuxu gəlir. Bir-birinə qarşı nə edəcəyini bilmədi. Elə iş görürdün, qazırdın yeri, nə bilim, dərin yer düzəldirdin, özünə sənqər qazırdın. Sənqərdə olsan, ə, amma da, necə deyim, artırırsan da yuxunu qaçıtmasın. Səhər elə səhər gözləməndən biz gecən illərdir, iki-iki də baxaq, sonra hücuma keçək. Elə hücuma keçdiyimiz gün ə getdik gördük orada erməni yoxdur əslində. Biz getdik həmin ərazini tutduq, yerləşdik. Ermənin postuydu, sadəcə içi boş idi. Səhər hardasa saat 7-8 olardı. Bir maşın səsi eşitdi. Biz oturmuşduq da, yəni bizdə mayor vardı, könüllü çağırmışdı səfərbərlikdən. O dedi ki, mən çıxıb baxıram. Elə mən də tək qoymadım. Daha çox istəyirdim. Biraz yaxşı idi, onun söhbətləri maraqlı idi. Köhnə mayoru gördüyünü. Bundan çıxdıq sanitarka gəldirdi ermənin sanitarka. Yəni keçib gedirdi Bizimkilər başladı onu ateş açmağa. Onlar saxladılar santarkanı. Ah bayraq yerlədilər. Yəni ki, təsim oluruk. Mayor getdi ki, bunlara təsim götürməyə. Buna başladılar ateş açmağa. Onu gördüm ki, dağ kimi mayor vurdular da yerə sərirdi. Mən elə bunu gördüm. Arxamda da adamlar var idi. Elə birbaşa santarkanın içindən ateş açanı vurdum. Öyrümdəki də elə santarkanın sürücüsünü vurdu. Onlardan biri elə arxada oturan gördü ki, onda yaralanmışdı, sadəcə yaralı ola ola qaçırdı. Əlindəki radsa ilə məlumat verdi ki, bizi tutublar bu yerdə yerdəikdə, öldürüşdən sonra eşidici, yəni ermənilər küşürürdü ki, Əbrəhim pirahmatlı kəndində Bunu eşitdikdən sonra üstümüzə necə deyim, qrat mərmisi yağdı, yəni ki, dayanmadan bir dənə, beş dənə yox, bəlkə bir 30 dənə millimet yağdı Hara qaçacağımızı bilmədikdə, yəni, səncər səngər tapa bilmədik. Düzənliyi idi, nədirəm, yolun ortasında qalmışdı. Komandirlərimiz hamısı bizi sakitləşdirdilər də. Yəni belə vəlvələ düşdə deyim, o qədər mərdivenin bir yerdən gəlməsi də bilmədik hardan gəlirdi məəllim. Bizə dedilər ki, uzanın, başınızı belə qaldırmayın, mərdivenin qurtarmağını görsəniz sonra yerinizi dəyişin. Əlimdə suyum var idi, 1 litr suyum var idi. Suyumu içdim, qaçdım bir yerə uzadım, Suyumu götürmədim də, məəllim çox gəldi. Suyumu qoydum, yerimi dəyişdim, təzən istədim, qayıtdım ki, suyumu götürməyə. Suyumu ilə qoyduğum yerə milyum yox düşdü. Yəni, 30 saniyə fərq olmadı. Ha? Su içdim, mücək belə bir dəfə döndüm ki, arxa mücək mərmi çıb, qıratın mərmisi. Suyun putulqası belə yox idi, sadəcə su var idi. Allah ölümümü istəmədi, belə deyim.